Відстань з Полонського кар'єру дорогою територіального значення Новоград-Волинський-Старокостянтинів до автошляху національного значення Житомир-Чернівці, про який у соціальній мережі Фейсбук писав екс-директор обласного департаменту освіти Олег Фасоля, становить 67 кілометрів. І те повідомлення служби доріг, яке було написано, що ця дорога запланована в ремонті, Ну по ній їхати зараз потрібно, Ну це не означає, що її треба добити. У мене таке враження, що свідомо добивають. Це дорога, щоб її включати в майбутньому будівництво. Ну це, знаєте, замкнений круг. Це поворот до Полонського гірничобудівного комбінату, який згадав у своєму дописі Олег Фасоля. Стосовно контролю вантажу, ми намагаємось поспілкуватись із адміністрацією підприємства. На час зйомки директор Полонського гірничо-будівного комбінату коментувати ситуацію відмовився, оскільки в цей день на підприємстві проводилась перевірка. Працівник комбінату, який не захотів називатись, не на камеру запевнив, завантаження автомобілів будівельними матеріалами суворо контролюється. Водій вантажівки, яка приїхала за щебенем Ярослав, каже, максимальна вантажопідйомність його транспорту – 40 тонн. На виси заїжджаєте. І більше, ніж 40 тонн випускають. Їдете, відрожаєтесь, якщо більше. Без перегрузу легше їздить, нам наоборот краще. Водій говорить, за перевантаження транспорту може чекати штраф. Сума залежить від перевищеної маси вантажу. На шляху від Полонного до Старокостянтинова вагового контролю ми не виявили. Фахівець зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг області Юлія Манзяк говорить, тут його поки не встановлюють, бо дорога не відремонтована. За її словами, вибоїни на дорозі утворюються у зв'язку з погодними умовами. Все нормально. Оскільки ямковий ремонт зимою – це тимчасовий захід для забезпечення проїзного стану доріг, такі роботи цілком допускаються. Однак варто зауважити, що гарантійний термін на виконані роботи становить не більше одного місяця. Юлія Мандзяк каже, дорогу Новоград-Волинський-Старокостянтинів у 2021 році планували включити до великого будівництва. Та саме щодо контролю за великоваговим транспортом на дорогах, радить звернутися до обласного управління Укртрансбезпеки. Там нам в коментарі відмовляють, посилаючись на те, що в структурі зараз проходить реорганізація. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.